Продовж 9 місяців жителька села Центрально-Шевченківської об'єднаної територіальної громади проживала під окупацією російських військ. Жінка розповідає: "Важко було морально. Армія Російської Федерації викрадала та катувала людей, встановлювала свої правила. Тяжко було, тяжко, дуже тяжко було, морально тяжко було. Наскільки фізично, як морально, тому що ну, вони прийшли зі своїми Порядками, якби сказати, що нам не можна було там ходити без документів, нам не можна було ходити там навіть на сусідню вулицю, чого ви там знаходитися. тому що цей в п'ять вечора вже комендантську годину встановлювали. Тобто ми повинні літом, ну, як ви розумієте, в селі літом п'ять годин вечора, ми тільки виходимо на двір, тому що жара у нас жарко дуже. Ми не могли цього, цей, ну не знаю, що як. «Помогло нам, що ми так залишилися, що село наше вціліло. Пропали в нас люди, це ж не, не знайшли ще всіх. Було таке, що її вкатували. Ну, Це такі були ну, декілька випадків». Після деокупації в селищі запрацювала сільська рада та магазини. Утім, з березня відсутнє електропостачання, вода та газ. Місцеві жителі пристосувались до таких умов, говорить Наталія. В село постійно приїжджають волонтери та привозять гуманітарну допомогу. Сільська рада почала працювати. Зараз люди починають, колонія нас там починають теж запускають, буде працювати. Село живе, чекаємо світ. Ждемо газ, воду. Саме головне, що це, тому що ми вже майже рік скоро, як ми сидимо без цього всіх благ. Ну, ми звикли, вже втяглися, ну, приспособилися. Почали на Кастрак, а потім вспомнили добрі старі времена, балони. Начали заправляти балони, газові балони, підключати під плити. Так, і це зараз зима, на топках. Забезпечують усім. І ліки привозили, і лікарі приїжджають, це ж часто по селам їздять. Вусім. Люди за хліб возять нам безкоштовний, нам все привозять. Слава Богу, ми вже ситі і довольні». В центральному окрузі проживає близько 780 людей, в сусідній до окупованій новокиївці – 350. Шевченківська громада за підтримки волонтерів доставила у звільнені села продуктові набори. Розвантажували вантажівку гуманітарної допомоги військові, які постійно допомагають місцевим, розповідає староста села. Нам. Сільська рада надала харчові пайки дуже великі, там і борошно, і крупи, і олія, і цукор. Ну, від цієї громади нашого села, сіл Новокиїка Богородицьке, дуже дякую за ці пайки. Після визволення в Новокиївку почали повертатися люди з Херсона, з Миколаєва, навіть з Києва, ну, з різних місць, тому що всі до домівки. На даний час у Новокиївці проживає 350 чоловік. На жаль, поки що світла немає. От, як у нас 2 березня, 12 березня, скорееся, не стало світла, до цих пір світла в нас немає. Газ частково є природний газ, інші мешканці користуються річним опаленням. Шевченківській громаді німецькі волонтери передали вантажівку, на який заступник голови громади розвозить гуманітарну допомогу у деокуповані села. Віталій Варяниця розповідає, кожні два тижні долає близько 50 кілометрів поганими дорогами, аби доставити жителям віддалених сіл продуктові набори та хліб. Ми возили сьогодні в деокуповані села, це село ну, центральне. Вавилово, Шмідово, Новокиївка. Це там було борошно, рис, макарони, но ну, олія. Ну, на, на, на центральний округ ми завезли 763 ну, набори, Новокиївський — 417. Німці, німці нам, нам то допомогли, ну, передали на, на громаду ман. Як ви, ну, це, як ви бачили, сьогодні був повний ман, і по таким-то дорогам тим маном та потихеньку везли. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.